Žít a jestli půjdeme na to hned. Vždyť tě mám plnou hlavu, jak těžká lít a moc tě chci na to vemět. To, že se sejdeme, ty a já a pán Bůh na nebi, jen mezi náma. Tajnu. Kdyby to prasklo veřejně, bylo by to beznadějné a zbylo by jen pokajmu. Mám s tebou spoustu plánů, ty ti poževtám tajnej jak Da vinčího Já čekám Je to mý přání A můj mod To, že se sejdeme Víš jen ty A já a pán Bůh Na nebi Jen mezi náma potajnu Kdyby to Prasklo veřejně Bylo by to Beznadějné A zbylo by jen pokajmu. mezi náma po tajnu. Kdyby to prasko veřejně, bylo by to beznadějné, a zbylo by jen po